سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما شماره دارین از کانال کریپتو کریپتووفاندر در یوتیوب تماشا می کنید امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می بینیم و همونطور که میدونید تمام ویدیوهایی ما در یوتیوب به اشتراک گذاشته شو باید از مدتی در آپارات در سایه شبکه های اجتماعی ما هم از آخرین اخبار و اطلاعات پیرمون کریپتوکارنسی و بلاکچین چین میتونید مطع بشید صفحه اینستاگرام ما را حتما دنبال کنید آدش میتونید از سایتمونثروتار.com ببینید این ویدیو ویدیو 95 پنجم هست و اگر میخواین از ما حمایت کنید بهترین روش حمایت حمایت معنویه با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه‌های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون کمک می‌کنین تا شبکه ما هم گسترده بشه توی این ویدیو می در درخوسه 4 تا نکته مهم در محاسب کارمونز ها در صرافی‌های دیجیتال با شما صحبت کنم میکر و تیکر لیمیت اوردر و مارکت اوردر شما ای که می خوای حرفه‌ای تو این بازار کار بکنی اگر این را ندونی به نظرم نمیشه گفت که حرفه ای داری کار میکن. پیشنهاد میکن ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید. بحث صلب مسئولیت مثل همیشه این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره اگر میخواین در مقاصد تجاری ازش استفاده کنید، ریسک معامله بر اساس اون کلن بر برهده شما هست، شمای سرمایه گذار و از این محل مسئولیتی بر عهده ما نیست. در خصوص روش استفاده از ویدیوهای ما هم یه ویدیو جداگانه، یه شده تو کانال قرار گرفته ویدیو هشت ام هست میتونید ببینید تا پرفورمنس بهتری از ویدیوهای ما به دست بیارید تو این ویدیو میخوام در خصوص بهترین قیمت و خرید و فروش صحبت بکنم در خصوص این قبلا یه ویدیو هم ساختیم براتون بالا کاردش میکنم بعدا ازش استفاده بکنید که اگر میخواین بیت کوین بخرید یا بفروشید کدوم سایت بهترین قیمت و مزنه رو داره و در عین حال ادامش در خصوص این ویدیو شما میتونید کارموزا ببینید بعضی وقایم خیلی مثلا جذاب‌تره پایین‌تره ولی می‌بینی کارمزدا می‌بینی یه سری کارمزای پنهان هم داره که این کارو دشوار می‌کنه بعضی‌ها می‌بینی که از اون قیمت بالاترین قیمت تمام شده شما افسایش پیدا می‌کنه مورد بعدی بحث کارمزای سفارش‌گذار و سفارش‌بردار هست که به عنوان میکر و تیکر توی این بازار می‌شناسن و بحث ثبت سفارش سریع و با تأخیر مارکت اند لیمیت اوردرهایی که توی صرافی‌ها و بروکرها ثبت میشه قبلا اصلا در مورد این صحبت کردیم که اصلا چرا باید بیت کوین بخریم؟ دلیل اینکه ما باید بیت کوین بخریم چیه؟ مفصل در موردش صحبت کردیم و با این علم الان اینجا نشستیم که ما توجیه شدیم و علاقمند هستیم که این خرید رو انجام بدیم با ریسکایی که خودمون براش متصور هستیم. خب حالا میخوایم بریم توی صرافی ببینیم که این کارمزده اصلا چهجوری محاسبه میشه اما قبل از اون این دو میکر و تیکر برمیگرده به سال 1997 جوشا لوین این مدل قیمت گذاری برای بازارهای با حاشیه سود پایین ایجاد کرد که یه انگیزه ای برای خریدار و فروشنده باشه که تا بتونن به خرید و فروش ادامه بدن این اف... توجه به این خرید و فروش باعث افزایش نقدشوندگی توی بازار شد اون اتفاقی که تو بازار بورس میفته که هرچقدر سهام شناور بالاتر باشه شما سریتر میتونید خرید و فروشیتون رو انجام بدید این میکر و تیکر هم به همون موضوع پرداخته و کمک کرده که این مسئله رونق بیشتری بگیره و خب تو دهی دو هزار میبینید که یک محرک برای خرید و فروش هست و بعضا هم برای تخفیف برای... که کارگزارها کارگزارای بین‌المللی در نظر گرفتن شما شاید توی های داخلی به خاطر اینکه رقابت ناسالم نکنن تو بورس این تخفیف رو ندارین بعضی‌ها به عنوان مثلا چیز استفاده می‌کردن دیگه مثلا اعتبار استفاده می‌کردن تخفیف و برگشتی از کارمزد کارگزار نبود و اگرم مثلا مشاهده می‌شد به عنوان تخلف بود میکر به عنوان سفارش‌گزار و تیکر به نام سفارش بردار اما این سفارش مربوط به هر دو حوزه است هم خرید هم فروش یعنی کسی که داره سفارش میذاره میتونه هم خریدار باشه هم در زاویه فروشنده قرار بگیره رو تیکر هم به همین صورت میتونه تو اوردر بوک هم تو حوزه تو ستون خریدار باشه هم تو ستون فروشنده خب میخوایم بریم بیت کوین اتر ریپل بیت یا بقیه ارزا رو بخریم روشش تو صرافیهای خارجی به چه صورتی است و در ادامه میبینیم اما بدونیم که ما همین امکان در های داخلی با ریال هم داریم که قبلا در خصوصش یه ویدیوی مفصل ساختم این بالا کارت میکنم اگر می‌خواید تو صرافی داخلی کار کنید این دیگه خیلی مفهومی میکر تیکر فعلا نداره بازار بزرگترش رونق پیدا کنه قطعا اینها مفاهیم هم وارد عملیات خرید و فروش در بازارهای داخلی هم خواهد شد ببینید من یک اسکرین شاتی از بیت ماکس کانترکت فیای که توی صرافی بیت مکس اعمال میشه گرفتم همونطور که میبینید جزئیات قرارداد در این بالا مثلا تو بیت کوین گفته لورج 100 برابر میدم با میکر فی 25000 درصد تیکر فی 75000 درصد اگر لانگ فاندینگ انجام بدید یعنی خرید انجام بدید توی معاملات فیوچر یک درصد بهتون کامیشن تعلق میگیره اگر فروش انجام بدید یک درصد و اینکه فاندینگ والش هم هشت ساعت هست یعنی هر هشت ساعت با اون فیبوری که بهتون قبلا گفته بودم لیبور باز خواهی میکنم. اون لیبوری که مربوط به نرخ بهره بانکی بود با اون مدل هم قرارداد داری فیوچرش رو عاصبه میکنه همطوران که مینید رادیشن فیچر خصاشم به چه صورتی leverageج و میکر فی و takeکر فی داره ستتلمن فی هم که مشخص شده پس شما قبل از اینکه وارد یک صرافیش این بخواین باش کار بکنید از طریق همین جدول میتونید ببینید که کارمز روی هر کدوم از اینا به چه صورتی در نظر داشته باشید این کارمززا دایناممی چیزی نیستش که یه دفعه همیشه به همین منوال باشه با تغییراتی که تو شبکه انجام میشه وقتی ترافیک شبکه میره بالا این عددار تغییر میدم خب ببینید دو نوع معامله در اکسنجا وجود داره یعنی شما یا مارکت اوردرین یا لیمیت اوردر توضیح بیشترش اینه که ببینید تو مارکت اوردر چه اتفاقی میفته یه سفارشی به قیمت دفتر سفارشات میاد تو تابلو و بدون تاخیر انجام میشه ما این عبارتی تو صرافی‌های داخلی هم داریم اشاره کردم که شما میتونید در صرافی داخلی هم با ریال خرید بکنید اما کارمزش تفاوتی نداره به عنوان سفارش سریع شناخته میشه یعنی یه سرمایه گذار میاد سریع یه مارکت اردر میذار و اصلا نگاه هم نمیخواد بکنه تابلو چجوریه خریدش رو انجام میده و میره بیرون تمام یه لیمیت اوردر داریم این لیمیت اردره چجوریه میاد سفارششو رو در دفتر سفارشات قرار میده اما با قیمتی پایینتر از اون یا بالاتر از مبلغ فروشی که داره رو تابلو انجام میشه عملا این سفارشی که توسط سرمایه گذار از با مدل لیمیت اوردر توی صرافی یا کارگزاری ثبت میشه میره تو دفتر سفارشات قرار میگیره دقیقا توی بازار بورس کجاست؟ شما یه موقع میخوای به هر قیمتی سهمو بخری نگاه میکنی الان چند عرضه میشه بدون در نظر گرفتن بالاترین... حالا مثلا پایینترم میتونم بخرم یا بالاتر میتونم بفروشم همون لحظه معاملات انجام میدیم میایی بیرون اما توی لیمیت ارداره میگی من میشینم تو مثلا منفی پنج یا مثبت پنج این سهمو میخوام بخرم یا بفروشم به این معامله میگن لیمیت اوردر من شد تو بورس گفتم چون میدونم تعداد زیادی از کسایی که توی حوزه کریپتو دارن فعالیت میکنن قبلا هم یک تجربه در حوزه بازار سرمایه داشتن و من در مورد این هم یه ویدیو ساختم که تفاوت‌ها و ها رو ببینید که چقدر میتونید از قابلیت های بورسیتون تو بازار کریپتو استفاده کنید خب حالا این دو تا مدل به قول معروف چه فرقی برای اکسچنج داره اهمیتش برای اکسچنج چیه ببینید زمانی که یک سفارشی میاد در دفتر سفارشات قرار میگیره عملا یک نقدینگی وارد یک نقدینگی چه دلاری چه کریپتوی وارد اون صرافی شده یعنی اومده طرف گفته من مثلا ده هزار دلار میخوام یا صد هزار دلار میخوام خرید انجام بدم این مبلغو یا دلاری ریخته یا معادلش کریپتو آورده که اونجا مثلا میخواد جفت‌دوزی بزنه خب این کمک کرده حجم مبادلات بره بالا یه دیپوزیتی سمت این بروکر انجام بشه و در نهایت تون لس... لیست های مربوط کوین مارکت کپ که اومده سرچ کرده و در نهایت اینا رو دستبندی کرده سرتشون انجام داده که کدوم اکسرینج در بالاترین رتبه قرار دارن اونجاها این تاثیر داره که هرچند اینم بگم که تو کوین مارکت کپ یه تیم قویی تشکیل داده شده مدت هاست که بتونه این سرش های مج... سفارش های دامی که انجام میشه سفارش های غیر واقعی که انجام میشه رو از لیست حذ بکنه تا بتونه رورووندی بهتری داشته باشه پس این اهمیتش در وحله اول برای اکسچنج در وحله دوم برای سرمایه گذاره چه فرقی میکنه سرمایه گذاری که اومده همون لحظه خرید میکنه میاد بیرون از بازار بلاش مهم نیست که حالا یه ذره یههره بالاتر میتونونه بخره پس چیکار کرده؟ عملاً ریسک خودش رو کم کرده اما گذاری که میاد میشینه میگه من تو این قیمت میخوام بخرم یا بفروشم به غیر از اینکه ریسک خودش رو برده بالا حالا اون ریسک و ریوارده با همه دیگه ریسک بیشتری کرده تا گین بهتری و بیشتری داشته باشه اینا های مختلف معامله‌گریه حالا درصد کارموزی که لیمیت اوردر پرداخت میکنه به مراتب کوچکتر از درصد کارموزی که میکر اوردر پرداخت می‌کنه پروازی زن... که توضیح دادم به چه صورتی میکر اوردر اومده سری گرفته و رفته و لیمیت اوردر نشسته به قیمت برسه. عملا لیمیت اوردر چون که ایجاد میکنه کارمزیش به سمت صفر مایل میکنه اما هیچ وقت صفر نمیشه. و در نظر داشته باشین که این ظرفیتی که کارگزاریا برای لیمیت اوردرها ایجاد کردن. اما ریسک لیمیت اوردر به مراتب بیشتر از میکر اوردره. چرا؟ چون نشسته به این قیمت برسه. اگر یه دفعه بازار پامپ شد رفت بالا یا دام شد اومد پایین دیگه طرف اون قیمتی که میتونسته به لحظه روی تابلو بفروشه رو از دست داده پس با این تفاصیر نکته کنکوری شده بای پرایس برای کارنسی توی لیمیت اردر به مراتب کمتر از میکر اردره و قیمت فروش به مراتب برای لیمیت اردر به مراتب بالاتر از میکر هست این واژه رو من پیشنهاد می کنم برگردید به اسلاید قبلی من این رو برای خودتون روی صفحه بنویسین توضیحاتی که تفاوت این دو تا برای چه سرمایه گذار چه اکسچنج رو برای خودتون تحلیل کنید یه بار اگر سوالی داشتین حتما در کامنت های مربوط به همین ویدیو برای من تو یوتیوب بنویسین براتون توضیحات لازم رو بدم چون این مفاهیم مفاهیم پایه برای شمایی که میخواین تو این بازار حرفه فعالیت ب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با اشتراک این ویدیو برای سایرین و معرفی کانال ما به اونها از ما حمایت معنوی کنید اگر هم بخواید حمایت مادی بکنید میتونید با پرداخت از طریق لینک زرین پال یا از طریق آدرس کیف پول اتریوم که در اختیارتون در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب گذاشتم استفاده کنید و اگر تا الان عضو کانال ما نشدید و این اولین باری که دارین این ویدیو رو بینید و علاقه‌مند به این حوزه هستین پیشنهاد می‌کنم روی این لوگو فشار بدین دکمه زنگولرم بزنید عضو کانال ما در یوتیوب بشین تا به لحظه از آخرین تغییراتی که ما توی کانال ایجاد میکنیم و اطلاعاتی که به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار متله بشین دو تا ویدیو مرتبط با موضوعم براتون اینجا کارت میکنم تا زنجیر دانشتون تکمیل بشه ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار